Jättiläiskuu. Kyllä, mutta ei meidän tuntemamme kuu, vaan Ganymedes, aurinkokuntamme suurin kuu. Tässä kuvassa vierekkäin maapallo, Ganymedes, Merkurius ja meidän maapallon kuu. Ganymedes on suurempi kuin Merkurius planeetta. Ganymedes ei kierrä maapalloa, vaan tällä hetkellä yötaivaalla kirkkaana loistavaa jättiläiskaasu Jupiteria. Ganymede on yksi Jupiterin neljästä suurimmasta kuusta, jotka voi nähdä jo tavallisella kaukoputkella. Todellisuudessa Jupiterilla on aivan naurettava määrä kuita, joista nämä neljä suurinta kiertävät vaakatasossa lähellä ja loput sitten valtavan hassuilla radoilla kaukana Jupiterista. Ganymedin erikoisuutena on pinnan alla lainehtiva valta joka sisältää yhtä paljon vettä kuin maapallolla. Tämä meri varmistettiin viimeistään Ganymedin magneettikentän aiheuttamista revontulista.